היי, אני פה עם בן איטר, ובן כתב את הזו, שנקראת המשפט היסודי של החשבון. המודל הזה אומר שאפשר להגיע لكل מספר שלם שגדול מאחת, על ידי מכפלה של מספרים ראשוניים. לכן, כל מספר, כל מספר יכול להתקבל במכפלה של המספרים הראשוניים הנכונים, על ידי כפל של כמה מספרים ראשוניים. אוקיי, בואו ננסה לעשות זה. ויש רק דרך אחת, אחת בלבד להגיע למספר. אין עוד אחת. יש הקבוצה אחת של מספרים ראשונים המתאימים לכל מספר, וזה מאוד מעניין, בואו ננסה. בואו נראה שואלים אותנו כאן, את הגורמים, המספרים הראשוניים של 42. כשאומרים בעצם, כשאתה אומר כי אתה כתבת את זה, לפרק לגורמים. הכוונה היא למספרים שכאשר אכפיל אותם זה בזה יקבל 42 מספרים הראשוניים. וכאן אנחנו רק נותנים את המספרים הראשוניים נרשום רק מספרים ראשוניים מ-2 ועד 13 וכתוב כאן השתמשו בחצים כדי לשנות את החזקות לכל מספר ראשוני. בחזקה היא כמה פעמים נכפול זה יש לנו מספר סרטונים במסבר מפורט על החזקות אבל בפשטות זה כמה פעמים תכפילו את המספר בעצמו לפחות במקרה הזה אנחנו 1 ב-2 בחזקת 0, והתשובה היא פה 1. אם נכפיל ב-2 פעם אחת, נקבל 2. וכי אם נכפיל ב-2 פעמיים, ל-2 כפול 2, יתנו 4. ובכן, פירוק לגורמים של 42, אני חושב, אולי נשתמש ברמזים, לפעמים שרמזים שכדאי אולי, בואו נראה, הייתי רוצה רמז, אז בואו נראה מה הוא אומר לעשות. אפשר לעזר בעץ גורמים כדי לפרק לגורמים, מה מבין המספרים הראשוניים מחלק את 42? דרך טובה להתחיל, היא לחשוב. מי הראשוניים האלה, ולהתחיל מקטנים ביותר, זה מה שאני נוהג לעשות. ו-2 הוא הראשון לחשוב עליו, זה מספר זוגי שמתחלק ב-2. בואו נראה מה רמזי יישר זאת. כן, הנה. 2 מתאים. אפשר להשתמש בניירטיותה. אבל, 2 מחלק את 42 ל-21. אך הפירוק עוד לא נגמר. 21 הוא לא מספר ראשוני, הוא לא ברשימה כאן. וגם אם ממשיך את הרשימה 21 לא נמצא בה. ו21 לא מתחלק ב-2, לכן אפשר לומר שגמרנו עם 2. יש לנו 2, כאן, 21 3 21 3 מתפרק ל-3 כפול 7. בואו נראה אם זה 3 7. וגם 7 הוא אפשר לומר שיש לנו 2 كان ו-3 כאן. ונצטרך גם 7. 2 כפול 3 כפול 7 עם 42. וסיימנו, ונעבור לכאן. תשובה, בדיקה, צריך לשנות את התשובה? לא, לא, כבר עשיתי. עכשיו רק לבדוק תשובה, נכון. השאלה הבאה, קיבלתי ציון 2 בגלל שהשתמשנו ברמז, לא קיבלתי את בואו נפתור הלאה. נראה מה מתקבל. איי, hey, אנחנו יודעים לפירוק לגורמים של 21. כרגע עשינו. יש לנו 3 ו7. הנה. נעשה עוד אחד. 18. 18 מתחלק ל-2. אם נרצה לחשב בעל פה, 2 כפול 9, ולא חייבים בעל פה, יש רמזים. ויש רמזים, יש רמזים ואפשר לעזר בעץ שלנו. כדי לפרק לגורמים את 18 זה 2 ו-9, 9 הוא איזוגי, אך לא ראשוני. 2 לא מחלק אותו. מה שמשאיר אותנו עם 3, נשארנו עם 3. 3 הוא ראשוני, וגם אמרנו את פאורק יש לנו 2, באותו מכפילים ב-3 פעמיים, 3 כפול 3 הם 9, שכפול 2 18. המודל של המשפט היסודי של החשבון עובד. לא הצלחנו להפריח אותו. אין ממש מדליק?